السلام علیکم فرینڈز میرا نام سیر علی رضا ہے آپ میرا چینل نقوی سٹار ہے کہ پوائنٹ ٹپس اینڈ ٹکس دیکھ رہے ہیں تو میں وہ چینل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر رہی ہے ان کا بہت بہت شکریہ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلد جلد میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر لیں تو فرینڈس میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں سے آپ کو میں ایک ایسی اپلیکیشن بتانے والا ہوں پلے سٹور سے جو بہت ہی یوزفل ہے وہ آپ, آپ ڈاؤن لوڈ کر کے لیٹسٹ جو بھی کار کے ماڈل آتے ہیں وہ پاکستان میں چیک کر سکتے ہیں تو پاک وہیکل اس کا نام ہے تو ویب سائٹ بھی ان کی ہے اور ان کے اپلی اپلیکیشن بھی ہے تو فرینڈس آپ کو لنک مل جائے گا آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں تو دیکھیں اوپن ہو گئی ہے بہت اچھا ڈسپلے ہے اس کا بہت اچھے سے ڈیزائن کی گئی ہے تو دیکھیں آ چکا ہے ہمارے پاس سامنے میں یہاں سے پاکستان یہاں سے کوئی بھی دیکھیں اپنے جو ہے یہاں سے سلیکٹ کر سکتا ہوں سٹی میں تو میں یہاں سے اپنا سٹی رکھ لیتا ہوں اسلام آباد تو یہاں سے میں بیک کچھ بھی یہاں سے چیز پاٹس بھی سرچ کر سکتا ہوں میں یہاں سے لکھ سکتا ہوں لینڈ کور تو یہاں سے آ جائیں گی لینڈ کور تو یہاں سے وہ ہم سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا پرائسیز ان کی چل رہی ہیں اور کس میں ہمیں چیٹ میں کتنے مل جائیں گے تو اس لیے نیٹ کی سپیڈ کچھ کم ہے تو ہم پاس کر لیتے ہیں ویڈیو کو تو فرینڈس دیکھیں کہ ہمارے پاس لینڈ کروکیز جو ہیں آ چکی ہیں ہمارے پاس ایک جو ہے سامنے والی فرنٹ پہ جو آئی ہے وہ اس کی پرائس دی, دی گئی ہے ایک گیارہ ماڈل ہے اور اس کی جو کتنا چل چکا ہے وہ بھی بتا رہا ہے اور پیٹرول پہ ہے ایک کروڑ سولہ لاکھ کی ہے تو نیچے چلتے ہیں تو یہ 12 ماڈل ہے ایک لاکھ ایک کروڑ اٹھتالیس لاکھ کی اور اس سے نیچے چلتے ہیں دو لاکھ دو کروڑ پندرہ لاکھ کی ہے اور ایک سو پندرہ لاکھ کی ہے ڈیڑھ سو لاکھ کی ہے ویسے ایک کروڑ اسے پڑا جاتا ہے لیکن آپ جیسے بھی اسے ہی کہہ سکتے ہیں ڈیڑھ سو لاکھ کی ہے ایک سو چالیس تو ماڈل وائز اس کو دیکھیں لینڈ کروز وہ ایک یہ پرانی ہوئی ہے اور نیو بھی ہیں بھی جو آئی وہ بھی بتایا جا رہا ہے یہاں پر تو بہت ہی اچھی اچھی لینڈ کروزر یہاں پر آ چکی ہیں تو مجھے جو بیسٹ لگی یہاں سے تو وہ ہے یہ تو بہت اچھی تھی نائس oh, nice. اچھی ہے بہت تو فرینڈس یہ بہت ہی اچھی اپلیکیشن ہے یوزفل ہے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر کے جو لیٹسٹ ہیں آئی ہوئی ماڈلز جو بھی کار ہے اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں بائک بھی چیک کر سکتے ہیں ان کے پاٹس بھی جو ہیں وہ بھی چیک کر اور آپ کو اس میں شو پیس جو ڈیکوریشن کے لیے لگایا جاتی ہیں لائٹس اور ادر بہت سی چیزیں وہ بھی آپ کو ویل جہاں سے مل سکتے ہیں تو فرینڈس میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تو تب تک جس تک میں ایک نیو ویڈیو نہیں لاتا اللہ حافظ آل فرینڈس